45 студентів зараз навчаються в Маріупольському будівельному фаховому коледжі. Частина з них дистанційно. Заклад тимчасово переїхав до Хмельницького через повномасштабне вторгнення Росії, розповідає директор Антон Білай. До початку повномасштабної війни у коледжі було 569 студентів. Втікаючи від війни, вони виїхали з Маріуполя. Наш студент один в Японії, дівчина в Австралії. Деякі студенти на території підконтрольної уряду України, а деякі навіть є на непідконтрольної. У перші дні вторгнення поряд із будівлею навчального закладу окупанти нанесли два авіаудари, розповідає Антон Білай. У будівлі вибуховою хвилею вибило вікна та двері, пробило три отвори в покрівлі спортивного залу. З 86 осіб колективу одна жінка в Ахтерколеджу загинула, яка до останнього продовжувала, ну, будемо так казати, не то, що захищати, а слідкувати за коледжем. Вона знаходила сховище і, на жаль, була розстріляна окупантами. Під обстрілами, розповідає Антон Білай, він носив їжу студентам в гуртожиток. Оскільки першого березня електроенергія в місті Маріуполь зникла, приготувати їжу студенти вже собі не могли, особливо сироти. Тому разом з дружиною ми варили відро супу 12-літрового, емаліроване, і годували хоча б раз в день гарячу, ну гарячою їдою. Антон Білай каже, спробував виїхати на підконтрольну Україні територію самостійно, щоб евакуювати студентів, викликав поліцію. 5 березня досить складними зусиллями, але, в принципі, за допомогою патрульної поліції міста Маріуполя, вони на броньованому автомобілі були евакуйовані до сховища технічного університету. Дітей-сирід було четверо. Один – повнолітній, іншим – 15-16 років. Через інтенсивні обстріли, розповідає студент Маріупольського будівельного фахового коледжу Іван, на новому місці не почувалися в безпеці і з братом пішли із прихистку. Нашого блокпосту вже не було, був російський блокпост. Ми його пройшли, нас перевірили наші речі, документи, тіло, щоб не було ніякої символіки. Іван каже, брата відпустили, бо повнолітній. Він зумів дістатися з заходу України. Інших студентів забрали в тимчасово окупований Донецьк. Ми з Максимом говорили, що ми хочемо до своїм родинам, ми хочемо до України, це не обговорюється. Ми завжди так говорили. Нам, так, звісно, пропонували нове училище, нове життя, місце проживання, там, стипендії, вищі криши. Ну, ми все одно відмовлялися, у нас була така одна цель. Іван розповідає, два місяці пробув у Донецьку. Йому вдалося зв'язатися із Антоном Білаєм. Як у мене з'явився інтернет, я зв'язався з Антоном Вікторовичем, зв'язався по території інтеграції окупованих територій, позвонив на гарячу лінію, об'яснив все, як є. Директору дозволили забрати дітей сиріт як законному опікуну. Каже, поїхав, не вагаючись.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 Tomou isso de novo.